السلام عليكم ورحمه الله وبركاته النهارده هنخش السيرفر الالعاب على 46 النهارده يا جماعه مع قناه اسكندراني العاب نمبر 1 هتشوف اللي عمرك ما شفته يلا بينا ريسيب جديدو <تصفيق> طبعا صوت الحقيقه عمره ما هيتغير طبعا مهما عملته عمره ما هيتغير اكتر الناس بتكتب لي في الفيسبوك ان صوتك غيره شويه غيره ازاي يعني مش عارف. اختار الشخصيه تحبه اختاري بص الرامي اول بقى بعمل عليه بص بص بص لا لا لا اتش دي اتش دي اوه آه. <تصفيق> ما علينا نختاري نختاري بصراحه انا حبيت شخصيه القرصان شخصيه القرصان جامده جدا والله هنسميه اسكندراني يا العاب إسكندراني إيه العاب يعني ما بتكلم اوعى تتكلم تاني تاكيد وكمان تاكيد واسمع منه المفيد اسكندراني يا رحاب وسع لارسع اسمع مني جاي ابدع واسمع عني انا راقوة وانت شجاع انا انا البد دفاع ايه ايه ايه انفع انفع فنان صح انفع فنان صح؟, صح ودلوقتي يا جماعه دخلنا ودلوقتي يا جماعه دخلنا في السيرفر اللي هو اساسا استغفر الله العظيم يا رب المفروض اسم السيرفر يكون فوق ازاي انا مختار سيرفر الافعى يجي لي سيرفر الفراش 47 ناني هل تمزح معي هل تمزح تأكيد وطبعا لسه داخل بقى جديد في اللعبة اي أيوة يقسم بالله العظيم لو عندك النت سرعته فائقة لو عندك البنج واحد لا تاخد اللاك اللاك بتاع السيرفر انت لسه نازل جديد صح? لازم تاخد لاج السيرفر لازم تاخده كده، أنت نازل جديد لازم تاخده كده، وأنت راجع بقى يا معلمي مش هتاخد اللاج، ده حتى في الألعاب اللي من غير بنك خالص، أول ما تنزل كده تلاقي تهنجات، بعد ما تلعب شوية كده تلاقي اللعبة شغالة. وفي أي حتة في العالم، ليه؟ لأنك لسه فاتح اللعبة، مستحيل مش هتهنج أنت إيه؟ لازم اللعبة تهنج، لازم. مش هقول لك في ناس عندها بتهنج وناس عندها سرعة خيالية وناس ما عندهاش لك. لا مستحيل. إزاي لعبة والله من غير لايك. اللاك دوت بيجي من واحد اصلا فاتح هاكر او فكح برنامج خرب الدنيا كلها عليك مش بيجي من الهوا يعني يعني انا فتحت هاكر دلوقتي تلاقي اللعبه بتبوظ واللعبه بتقنج فالجي ام يجيله خبر يتقال عليه الحاسب بتاعي اتقفل يوم اليوم بقى اللي ده يريحهم مني وانا من الهاكر بتاعي وفي هاكرات مبتتقفلش وهي ديت بقى اللي بترخم في ام اللعبه تمام احنا دلوقتي في سيرفر <hesitation> القفعه دوس بقى وبعد كده تأكيد اهو وصلت لمستوى خمسه دوس بقى تلك يمين عشان ناخد جرعة الخبره جرعة الخبره دي بعد ما باخدها بقعد ادوس على الحاجات دي تلك يمين كده اخلص منها بس بلاقي نفسي لفنت وبقيت جامد جدا اصلا ناخد بقى الحاجات دي كده شكرا جزيلا شكرا شكرا يا شيخة شكرا بقى بعد كده ندوس عليها تاني شكرا جزيلا ناخد بقى مستوى خمسة بدل مستوى واحد العيان نرمى ده بقى وندوس بقى وندوس تلك كيمينج مش عايزين سحر القرصان مش محتاج سحر نبقى عشان نلف بسرعة بقى تأكيد ناخد واحدة من دي كده عشان هي الحماية. هاد كده تسجيل الدخول اليوم ناخد الجائزة اليومية بعد كده عناصر بعد كده تلك يمين بعد كده تلك يمين تاني وكده ايه ده احنا لفينا جامد اوه كده ناخد بقى زجاجة هجوم ايوه كده سيف طبعا بس كده هنعمل يعني ايه تامي مش عارف ناخده بقى نقعده ناخده في الجوائز كده اه دينا بنجرب السيرفر طبعا الهدف من الفيديو ده لو عايز تسجل معايا فيديو تقدر تسجل معايا من خلال سيرفر الافعى عايز تسجل معايا فيديو في سيرفرات ياما جدا انا عامل بص كل اللي عليك تخش في اي سيرفر اي سيرفر حضرتك عايزه اكتب اسكندراني نقطه نقطه العاب وتيجي دايس هنا وتيجي دايس همس تيجي مكلمه هتكتبني هنا بص اكتبني هنا اسكندراني همزه الهمزه بتتكتب ازاي بتدوس على الحرف اللي عايزها قدامك في الشاشه ده بتعلق عليه وبعد كده بتدوس كانك بتدوس ا عادي هتلاقي الهمزه اتعمل اسكندراني دوت نقطه العاب تمام بعد كده تدوس مسطره ايه انتر وتيجي مكلمني اه احمر لو لقيت ده احمر كده شايف الاحمر ده انا كده موجود لو لقيته ابيض ابيض كده يبقى انا مش موجود تمام انا مش موجود في السيرفر يبقى في غلطه انت كاتب غلطه والغلطه الوحيده اللي انت هتكتبها الالف بصوا الالف من غير همزه بص ده الف من غير همزه بص ابيض انا كده مش موجود لازم تيجي حاطط الهمزه في فرق كبير جدا ها صح صح في فرق كبير نبدا بقى في موضوعنا النهارده نبغى نعمل شويه مهمات كده و كده يا جماعه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اعمل مهمات و عبقو ان شاء الله بص انا بتعمل ازاي اوعى هو, هو على خشك هو ايه ده الله الله, الله ده احنا بينا فوق <تصفيق>